Οι κυβερνήσεις που πέρασαν συμφώνησαν για βόρειο οδικό άξονα μόνο με διόδια. Και τώρα τα διόδια έρχονται μέσα στις πόλεις της Κρήτης. Είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε για να πάμε από την Αλικαρνασό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Στο Ιεράκλειο ψήφισε στα αλήθεια Μάριος Διονέλης